اللي بغيت نقول هو أن هذه القضية ديال البيئة دائما كنذكروها سنين متعددة، ولكن ما تقدمناش الملاحظ الواقع أن ما تقدمناش في البيئة، البيئة البحرية ما تقدمناش فيها، ولا يعقل كذلك اليوم نديرو يوم تحسيسي ونشوف حالتنا بغينا نتقدموا في البيئة شنو خصنا خصنا نحققوا بعض المكاسب. ونزيدو نتقدمو راه مايمكنش نديرو كلشي في عام ولا في عامين ولا في خمس سنين ولكن خصنا نعملو خصنا نعملو عينا في عده لقاءات كنتذاكرو على البيئه والمخاطر ديالها لان هي كترجع على اليومي ديال الجامع ديال كلشي راه كلشي المغاربه كيعيشو من من البيت وخصنا نحافظو عليها كي كيحافظ على البيئه داخل البيت ديالو اذا حافظتي عليها راه تكون سالم صحيان. ولا لا عقل انه واحد واحد واحد فضاء كبير كناكلوا منه الخبز حنا ما نحافظوش عليه ولا ما كنعملوش فيه تاع 10% ولا تاع 5% ديال المحافظه عليه وما واعيش شنو هو شنو نديروا حنا في المحافظه عليه اذا بعد اولا التوعيه باش نقدروا نبداو في العمل الغرفه كنطلبوها لان الغرفه هي البورت بارو ديالنا ديال ديال المهنيين والغرفة هي سباقة الغرفة ديال ديال طنجة دائما سباقة على الصعيد الوطني بزاف ديال القضايا لذلك أنا بغيت الغرفة ديالنا احنا ديال طنجة تكون سباقة كذلك في قضية ديال البيئة وتعطى فيها توصيات وتنوض تخدم في القرارات ديالها والتوصيات والتباع وتتبع هذا الموضوع ديال البيئة لأنها موضوع حساس بغيت نهضر ان المحافظه على البيئه البحريه تختلف على البيئه في اليابسه هذا راه واضح لان البيئه في اليابسه راه كلشي باين راه واضح راه الزبل راه كذا اذا قاموا بهذا راك واذا ما درتش فيها شي مجهود في البيئه في اليابسه راه كيبان راه كيبان في الغابه راه كيبان في الشارع راه كيبان اذا باغ كونطر في البحر لا في البحر مكيبانش كلشي اللي تيشوف البحر تيشوف بحر زراق مزيان تعجبك تشوف فيه و غادي الله لا القدار داكشي اللي لقينا في القاع ما كاينش اللي حامي عليه اللي حامي عليه هما حنا هما الانسان هو اللي كيدخل منه هو اللي كيعيش منه غادي يقول لي خصو يحامي عليه شنو كاين في القاع بالخار داكشي لا يحصل ولا و هادشي باين من من من منا من حنا اللي بدينا كنوعاو به وبدينا كنشوفو المخاطر اللي كنعيشو فيها، العمل على توعيه جميع المتدخلين في البحر، يجب اعداد برامج مستدامه قصد التوعيه واسر المعلومات والتدابير الواجب لاتخاذها، يجب تخصيص مناوله موضوع البيئه البحريه على الاقل جوج في السنه من طرف الغرفه ديالنا، ما نبقاوش نشدو لا في حتى واحد لا في الوزاره ولا غرفة المتوسطيه حتى تاخذ هذا الموضوع بعنايه جمرت على الاقل في السنه، وإعداد توصيات وقرارات ومع متابعتها على الأرض الواقع، ومباشرة تقدم في هذا العمل هذا جدا متابعة الدراسة البحرية، الحمد لله عندنا المعهد العلمي هو قدامكم، السي سعيد كنعرفوا الكفاءة ديالو، خدامين تبارك الله، خص خص هاد هاد الشيء هاد. هاد. اللي قال، وشيء اللي ذكر، خصنا نتبعوه. ويكون ويكون انت المهنيين تابعينها عارفين 2020 شحال كانت عندنا الحراره 2021 شحال كانت عندنا الحراره 2022 واش الحراره البحر كتطلع ولا كتهود الملوحه واش كطلع واش كتهود باش كنديروا المقارنه ديالها مع اللي مع المداخل شنو واش بان ولا واش انقرض واحد النوع هذا كفاله بانت في واحد منها. فواحد العام بزاف كثروا السردين ما كانش كانت لا نشوفه ما كانش هما كيوضحوا لنا باش كيوقع التوعيه، حتى هذاك المهني كيولي كيعرف علاش ما يعرفش خصو يعرف باش كيعاون تالاداره ويعاون ال ال الاطر وكيتعامل معاهم ونديروا مناشر ذيك الساعات على اثر هذاك خصو مناشر قصد التوعيه كيكون كي عند كيولي هذاك المهني حتى هو على الاوروبيين تيذا كظفرم كاع حنا دولة متقدمة انا تماك حنا ويجي اوروبي ولا يجي بيهاني اخرى يعرف يجبر المغاربه درجة لدرجه اخرى ديال الوعد الحمد لله كاينه الاليات مفرده الدوله اه الوزاره الوصيه يجب يجب عليها اعطاء اهميه كبرى لهذا الموضوع البيئه البحريه لان كدوق ناقص الخاطر مع ادماج السلطات المتدخله اللي قال الحاج دابا ديال في البحر في الموانئ كالقبطانيات تاع الوكاله اللي كاينه دابا داخل الموانئ القبطانيه ما كتقومش بالدور ديالها عندها الدور ديالها ديال ديال الارصفه وهذا بسيال. ولكن إحنا راه كنشوف الموانئ هي غير الدول المجاوره البرتغال واسبانيا والدول اللي متقدمه راه الكابيتاناري ريره كيدخل معاك حتى في حتى في الزبل الباطو ملي خصو يدخل للميناء خصو يحط فين هو الزبل نتا كنتي كنتي في البحر ثلاثين واحد في الباطو كانوا في البحر فين هو الزبل اللي, اللي عندك كيدخل هكا دابا حنايا الموانئ المغرب كامله حنا مبقاوش نركزو على موانئ اخرى كنركزو على على المنطقه ديالنا المنطقه ديالنا كيخص القبطانيه تقوم بالدور ديالها الخرشة ديال البلاستيك شحال كتسوى؟ 10 دراهم كبيرة والمركب راه تيخرج ب 10000 درهم هادي ديال الصاير 10 دراهم منها من التلج منها من هذا يوميا خصو تحاط قبل في المواني الأخرى قبل ما يحط الحوت حتى كيحط ال... كيحط هذيك دي البلاستيك ديال الزبل كيحطوا هو الأول عادي يبيع الحوت وإذا ما حطوش راه عندو غيديروا له غرامة إذا تدابير سهلة اللي نقدروا حنا ندخلوا تمشي دابا بوحدها و2 الليل ما تلقاش قبطانين تلقى شي واحد بيرماننس داخل في البيرو ديالو غادي دعيطوا له شي تيليفون اما التواجد ديالهم الناس راه كتخلص وضر كتخلصهم الدولة خصو يقوم بالواجب خصو يكون في الرصيد اي باطا عيط اي اي رسائي يوقف خصو يقوم بالواجب ديالو كما كاينه سلطات اخرى حتى هو خصهم يقولوا هذا راه هذه راه نقطه مهمه باش كل واحد يقوم بالدور ديالو كذلك حتى حتى الدرك الملكي درك الملك البحري راه وصل البحر أمشي رواحد راه واحد الباريخه كتجر نوقف عليها كتشوف لا نتاع الشبك وهذا وري لي الزبل تما في البلاصه بالقربها وري لي الميكا ديال الزبل و ما عندوش نعمل له غرامه أو نعمل له الاول بعدا انذار و اذا جبرته مره اخرى ندير له غرامه هكا يوقع التوعيه حيت حنا مغربك نعرفو كيفاش كنمشيو و كنمشيو هكا ولا يعقل مثلا ان داخلين داخلين لالبحار مع شحال يلا نشوفوا حنا شحال ديال البحريه داخلين في البحر حنا نشوفوا الارقام اذا هنا دراسه كيخصنا كذلك والبحر مقناي اسم دابا دافنا في الراس البحر كيشتكي من المعاناه اليوميه البحر راه كيشتكي من رمي النفايات راه كيشتكي ما كاينش ما عندوش الفم اللي غير الهضر به راه كترميو عليه، كيرمو على الزبل يوميا، وكل يوم كتزداد، اليوم رمينا عليه الزبل، غدا كذلك، بعدو كذلك، كاين تزايد يومي في النفايات، يوميا، مدى تأثير النفايات المواد الفلاحية على البحر، يجب القيام بدراسة معمقة في الساحل المغربي على إختلاف أنواعه. قصد الخروج بمعطيات حقيقية، لأن ما السواحل راه كتختلف، ما مثلا الساحل ديال الصحراء، الصحراء ما فيهاش فلاحة. وراه كاين كاين كاين ديال الثروة السمكية. ما بقوش حنا مثلا نركزوا على المسائل الفلاحية، راه الدولة قايمة بشي حوايج ديال ديال التقليل من هذا، التقليل من المواد، التقليل ديال هادشي ديال المياه العادية اللي كتسكب في البحر راه كيديروا كاينه مجهود ماشي ما ولكن راه تاثير على التروة السمكيه والبيئه البحريه راه كاينه منا البحريه اللي جايه من من العالم كامل. هناك نفايات متفككه وغير مضره للتروة السمكيه يجب تحديدها والعمل على توسيعها كاينه بعض النفايات اللي كتمشي في المياه العادي ما كضرش بالبحر، باش نعرفوها. تكون بعض المرات هي هي فيها طعوم ولا فيها شي شي حوايج صالحة، ما خصناش نركزوا عليها بزاف قبل شي حوايج اللي هي فيما يخص القضية ديال في البحر، هادشي اللي حنا إذا مثلا على الميناء ديال العريش كاينة 200 غنديرو حنا بالكلوبال بالفلايك بالباطوت شيء كاينة 200 واحدة. كل مئتين واحدة ديروا لا موين عشرين بحري في كل في كل في كل مركب 20 إذا ضربتيها ب 200 كتعطيك 4000 بحري. 4000 بحري كاينة في البحر في المرسى مثلا في الباطوات كاملين وفي الفلايك اللي كيدخلوا للبحر. هذو ملي كيدخلوا للبحر راه قبل كانوا كيمشيو بالقفة ديال البلاستيك وكانوا مسيبوش المواد، هذا الشيء اللي كانت السياسة كانت قبل. الآن البحرية كاملين كنعرفوهم كيشريو طفو ديال البلاستيك تا كيكون خارج عاد يمشي للحانوت يشري ميكه ديال البلاستيك ويدير فيها جوج دانونات وجوج ريبيات وشي و... حاجه عايز. شي حاجه خفيفه دونك على الاقل هذاك السيد ملي كيخرج كي للبحر كيسيب واحد خمسه ديال ديال لي ديال البلاستيك كيسيبهم في البحر على الاقل خمسه غادي يسيبهم ما كيردهمش معاه اذا درمنا ديك خمسه بهذيك 4000 البحر كتعطينا 20000 دابا هذي على المنطقة هذي لازون ديالنا، دونك 20 ألف واحدة، إذا ضربتيها في 300 يوم ماشي في 365 يوم، راك عطيك ستة المليون وحدة ديال البلاستيك كتبقى في قاع البحر، والبحر كما كما هو معروف، راه فيه الجبال وفيه، كنعيب هذا مسطح، راه بلي كورون غادي يخرج للكوستر، راه كاين اللي كاين في الجبل هو تما، ما بين الجبل و الجبل هو تما ما كيطلع تم ماعرفش شحال ديال المئات ديال السنين. لا هي كاين المسائل ديال ديال البلاستيك دا دي ما كاتسوى والو اه خارج ب 200 200 قرافه ديال البلاستيك واش كيردها وكيصيد وصافي اذا ولا دخل شي ولا دخل شي كورينتي البحر الرخص ديال المرجل اسمح لي الحاج الله يخليك هاد كتهمنا الرخص ديال عينا ما على الوزاره ما تعطيش الرخص ديال المرجان او لا تقلل منهم المرجان كيعيش منه الحوت وبزاف ديال الانواع ديال الحوت والمسائل الطبيعيه داخل البحر ها هي في, في, في المناطق الصخريه اللي هي خصوصا هنا في هاد المنطقه ديال الاصيله كاينه الحجار واحد واحد واحد واحد هناك تدمير مهول وبغير توقف ما كيوقفوش وعاد ماكينش مراقبه ر ر رشي اذا الدور ديال المرجر راه واحد دو الدور كبير قضيه ديال الراحه البيولوجيه كذلك خصها تخدم عليها الوزاره باش باش تقدر تكون شي حاجه عقلنات في طريقه الصيد مع خلق لجنه محليه هنا هذه مطالبه خلق لجنه محليه داخل كل ميناء تكون من المهنيين ومن الاداره في طريقه عقلنات الصيد من اللي كيكون الحوت بزاف وكيهبط الثمن او من اللجنة كتكون هذيك اللجنه هي لها، والجار كذا بزاف ديال الحوايج كيطيح الثمن والناس ما عندهاش غير جيب، وبعد هي الطوفان غير جيب كيف ما قالوا غير دخان، اذا هنا مسؤوليه ديال كاينه جوج مسؤوليات خصنا نركزوا عليهم، هي مسؤوليه ديال الانسان المتدخل في البحر ومسؤوليه الاداره الوصيه. وش